إي قالت ما يطوب الموش دبل داري إي قالت ما يطوب الموش داري إيه حكم هل جوابي وإي قلوب ناري إي قالت ما يطوب نحشي تدفنونه ولا يمجد قبر ولا تحفرون المودت عترت الهادي ملعونه الملعونه كتاب ويخبر الباري ملعونه كتابه ويخبر هاكم هل جواب الواد متسمعه احين الحظ روي البيت نبيت شيعه المروان اللحين يتحجمه ويتفزعه ما ريد الا اضدهم هز بجواري هل صعدت عل جمل شالف هقد جعده نادت عل يشيعه الناعش رده هواي زمرت نفاق يتحسمت ضده حكم اهل السقيف بها وضع ساري حكم اهل لقيف بها ساري إلى الشعر مويد الأسدي الصعده ديتعل جمل شال حقد جعد إهلا ديتعل يشيع يشيعها نعاش ريد هو يزمر نفاق ضد حكم أهلي تقف ابهل وضيع ساري اهب سهام ونبل لجنا يرموها ما يكفي شبت الواحد الله انشوف متواري يا الحسن يا الحسن من يوم ما عني رحيت يا الحسن يا الحسن ما يوم عن عني رحت يا الحسن من يوم ما عني رحيت الف مر متت انت خويا وصاحب الجود يا اللي رحت يا اللي رحت واللي راح ما ظنه يعود انت ورايت وانت العمود يا حبيبي لا سقوف بعدك صرت يا حبيبي لا بعدك صرت ارد خوله وهبت وصاحب الجو يا اللي رحت واللي راح يعود ارد بيتي وانت العمود يا حبيبي لا سقف بعدك صرت يا الحسن من يوم ما عني مشي كثر شيب كسر ظهري وانحنيت انت بروحتك ما يبقى بيت يا فيا يوم الشمس انا قعدت يا فيا يوم الشمس الخوه حلوه خوه حلوه وخوتك الهي طعام خوه حلوه وخوتك الهي طعام يا من سليت المضايف والكرم وجهك بخل رايك انت من رسم شفتك معذب ومدلك ما شفت شفتك معذب ومدلك ما شفيت يا الحسن يا الحسن يا الحسن تدري اللي دي فرج أخو مصطفى الشافعي يا الحسن تدري اللي دي فرج أخو دابل من الفرق ومشي بلقو بالمو يمي البشر وكلمو يا عضي حريمه من بعدك عشت يا حريم بعد من بعدك عشت يا عضي وماكو أحلى من العضي ايدي من بعدك بوقت نحتاجعي اتمنى لوم الزمن ولسمك وشبك والطش وصوفوا عليه كلمة كلمة يا ابن المصطفى وصوفوا كلمة يا ابن المصطفى ذاك ما يوصل علي ما يصفى أصبح الإسلام طير على سعفه ومه تقتض من جميع أركانه.